közt, ha tiszta vagy, az izzikó hó fehéren. Körbe a sötétség, de nem győzhetne téged, mert bentről jön a segítség, ha akarod, ha kéred. És lehet-e más, hogy gondolod, én elhiszem, s a szemedbe Halkan lüktet hogy hol vagyunk meg, égjen el, ami gonosságot szülhet. Áradjunk szét, melegítsen, érezzék a téren, Hogy az élet még tűzveszélyes, akár a jár És S lehetett más, hogy gondolod, én elviszem, s a szemedbe mondom, lehet más, hogy gondolom, én elviszem, s a szemedbe mondom, lehetem más, hogy gondolod a szemedbe mondom lehet, de más, hogy. Mondom.